Quines són les diferències entre el fòrum de dubtes i el tauler d'avisos i notícies? El fòrum de dubtes i el tauler d'avisos i notícies són dos fòrums de subscripció obligatòria que apareixen de manera predeterminada a la vostra aula virtual, ja que són els principals canals de comunicació que t'ofereix l'aula virtual per comunicar-te amb els teus estudiants. El tauler d'avisos i notícies és el canal que tens com a docent per enviar missatges a tots els participants de la teva aula virtual. Els estudiants, però, no podran respondre a aquests missatges. El campus virtual envia còpia a les bústies de correu electrònic de tots els participants del curs, tot i que has de tenir en compte que la recepció dels mateixos està condicionada a la configuració de les notificacions de cada usuari. Recomanem que facis servir aquest fòrum quan vulguis donar la benvinguda als estudiants a l'inici de curs, anunciar l'inici d'un mòdul, les conclusions de l'acabament, un canvi d'horari o ubicació d'alguna classe, dubtes que, en mica en mica, s'han anat generalitzant, entre d'altres coses. Per altra banda, l'objectiu del fòrum de dubtes és recollir tots els dubtes o qüestions que puguin ser d'interès pel col·lectiu d'estudiants de l'assignatura, Aquí sí que poden participar els estudiants, tant fent una nova entrada al fòrum com donant resposta a qüestions fetes pels seus companys o docents. Serà adient incitar els estudiants a que exposin els seus dubtes a través d'aquesta eina per tal d'evitar les preguntes recurrents a la teva bústia de correus electrònics. Si es dona el cas que reps una consulta de manera privada per part d'algun estudiant, i consideres que aquesta pot ser d'interès pels companys, pots demanar-li al mateix estudiant que la traslladi al fòrum de dubtes o bé, si realment li resulta calcom incòmode, podem fer-ho nosaltres guardant l'anonimat de l'estudiant que ha plantejat la pregunta o dubte.